На схід села жителі Великої Калинівки сходяться до сільського будинку культури. Староста Валентина Базилюк говорить, із п'яти сіл округу два храми підпорядковуються Православній церкві України. В Іванківцях і Улищині, а в трьох селах – це Велика Калинівка, Череповка, Черепівка, Московське. Житель Великої Калинівки Валерій Цимбалюк каже, зараз перехід не на часі. В великій біді люди пішли згуртовуються. А потім вже, вже хто хоче, хай піде ну, туди. Церква наших дідів-прадідів, вона з 91-го року ще до роз'єднання в Росії, ну як до роз'єднання, вона не була автокефалією, вона так і пишеться «Українська православна церква. Жителька села Тетяна Волуйко вважає навпаки – переходити в той час, коли війна, потрібно. Перш за все, людина повинна, коли молиться, знати про те, що вона, як вона звертається до Бога, а не як якійсь Тарабарщиною займатися. Духовенство та служителі монастиря на схід села приходять. Настоятелю монастиря ігумену Трифону дають слово. Священнослужитель звертається до людей російською, пояснюючи сам з Білорусі, і вчитися в його віці вже пізно. Промову починає, просячи у прихожан прощення. Просіть мене грішного. Простіть мене грішного. Я їх сюди не кликав, ніяких росіян, ніяких путіних шмутіних. Мені вони теж нашкодили більше, ніж будь-кому. Далі священнослужитель пояснює, чому не може перейти до ПЦУ. В мене немає волі. Я як солдат, наді мною є начальством. Я не маю права робити крок вправо або вліво. Мені повірений юридичний монастир. Це робитись має там, на горі. Кінчує настоятель промову на емоціях. Ви на патрон. Ви кажете, свічки, я на патрони. А ну ж, продайте всі мої свічки. Скільки буде грошей? Скільки ви заробите? Я заробляю гривню на них. Багато ви свічок купили на патрони. Тут присутніх багато. Патронів в мене вище голови, а Путін до мене на танку, напевно, приїздить і бабло збирає. Так чи ні? Які важелі впливу є в Московської церкви? Ось пачка документів. Знайдіть слово «Москва». У мене ні одного пачка документів. Знайдіть слово «Москва». Москва. Після промови гумина Трифана починається словесна перепалка з жителями села. Ви винен чому? Вони вже записували життєво Перший день п'ять Пішли, ми в клуб, ми плели сітки, пішли, пішли, пішли, Прийшла, наставила робити сітки. Кіпили да, да, да. вареники ночами. Ночами. Ви хоч раз прийшли і Ми подивилися. кожен. Мы не занимались, как говорили люди, что у вас тут только сплетня. Мы тут и каждый думал про своє, про своих детей и молились. В день сердки, я... в вареники. в день сердки, в вареники. сердки. Мы пришли на непостоянную работу. Я не знаю, что это можете... по было. Після вирішують, якщо настоятель монастиря юридично не може відразу перейти до ПЦУ, відправи в селі будуть проводити на місці колишньої зруйнованої церкви, де зараз стоїть хрест. Тим часом вирішуватиметься питання законного переходу приміщення Свято-Юанно-Предтечинського чоловічого монастиря. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.